I denne filmen ska vi snakke om nettfiske, Tom, och jag går ifra att vi ikke ska ta med oss fluestanger og ja, ut og fiske. vad er nettfiske for nå? Ja, Nej, det er ikke akkurat en sånn helt fysisk fiske vi skal gjøre. Nettfiske er en slags betegnelse på der svindlere forsøker å få lurt fra oss informasjon. Det er kalt for fishing på engelsk, som kanske er et mer kjent begrep, men altså nettfiske er den norske oversettelsen. Og den informasjonen de forsøker å lure fra oss er da som oftest litt sensitiv informasjon, sånn som brukerne og passord, eller betalingskortinformasjon. Og det finns mange måter å gjøre dette på, men en av de vanligste metodene er å lage en falsk side som er en kopi av en ekte side. Og det å lage en kopi av nettsiden er veldig enkelt. Det tar noen få sekunder å lage en kopi av nettsiden, fordi de som har den originale siden, det er jo de som har laget design og, og satt opp siden. Vi kan bare kopiere kodene som ligger bak. Så her har jeg for eksempel laget en kopi av Facebook sin innloggingsside. Den er plassert på min egen netadresse, og for å vise at dette er en kopi, så har jeg også da forandret logoen å, fra å være vit til å bli rød. Og det tog faktisk lengre tid å forandre denne logoen enn det tok for å lage denne kopien av siden ellers. Og her er det sånn at man kan jo logge in På samme måte som i Facebook så har man en boks for brukernamme og en for passord. Og det som er problemet her er hvis man forsøker å logge in, så stjerer du den som har laget denne kopien brukernamme og passordet. Og så vil man sende offret videre til en ekte Facebook-siden, så at man ikke merker noe. Veldig mange tror at det skal stå «hahaha, ha, ha, jeg har brukerne og passordet ditt» på nettsiden. Det gjør det jo ikke, fordi at da vil man jo ta et mottiltak og forsøke å endre passordet eller sperre kontoen. Så väldigt ofta märker man inte att man blir utsatt för slikt nätfiske. Men som sagt problemet är att de stjäl informationen i det du de försöker logga in. Eller så ser sidan helt lik ut. Ja, Tom där skönjer jag att ikke var fisketur vi skulle på, men att det är någon som är ute efter och fisket till sig passordet mitt. Men jeg så at adressen som den eksempelet du hadde, det var at der stod det tomheine.net som var adressen til siden. Jeg ville jo aldri oppsøkt den siden. Hvordan kommer på en måte sanne sider in i at jeg kommer i kontakt med dem? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Eh det er helt riktig som du sier at ingen vil jo besøke disse nettsidene uten videre. Ingen taster denne adressen for å bare se hva som ligger der, eller ingen skriver denne adressen som en feil. Så en svindelig ville jo aldri brukt en adresse på, på den måten. Det man ville gjort var å registrere en adresse som var veldig lik originaladressen. Det gjør at man ikke oppdager adressen, oppdager feilen i adressen, Uh, og det gjør også at man kan satse på at noen skriver feil adresse. Så hvis man for eksempel bytter om A og C'en i Facebook-navnet, så vil man få en adresse som det vil være noen som skriver feil. Det vil også en adresse som er vanskelig å oppdage hvis man skriver feil, eller kommer inn på den adressen. Men det er jo sånn at hvis man baserer seg utelukkende på skrivefeil, så når man jo ikke spesielle offer. Man vil bare nå tilfeldige personer som klarer å skrive den adressen feil. Så hvis man ønsker å nå spesielle offer, eller hvis man ønsker å nå en gruppe offer, eller i løpet en ganske kort tid, så vil man finne andre metoder for å få folk inn på denne nettsiden. Og en av de metodene som brukes veldig ofte, det er å sende e-post. Og rundt dette e-post-begrepet eller systemet, så ligger det ganske mange ting som, som folk flest ikke vet. Og en av de virkelig viktige tingene å vite om e-post, det er att det er ekstremt enkelt å få falske avsender i e-post. Som dere ser det eksempelet jeg har här, så har jeg sendt meg en e-post. Den kommer da fra en adresse som er facebookmail.com. Det er da den offisielle adressen som Facebook bruker i sine e-poster, som kommer med systeminformation fra Facebook. Typisk at noen har nevnt det, en kommentar, eller at noe annet er endringer på, på Facebook. Og det som står foran denne krøllalfaen ser veldig kryptisk ut, men dette også er hvordan Facebook faktisk sender ut e-post. Og det er kjempeenkelt å lage disse forfalskede avsenderne i e e-post. Jeg kan velge absolut vilken avsenderadresse jeg vill og hvilken mottaker jeg vil. Her har jeg valgt meg selv og Facebook som avsender, og grunnen til jeg valgte meg selv er jo for at jeg ikke ønsker å gjøre noe ulovlig, for det er ganske strengt ulovlig å bruke andre personers e-post som avsender. Men opskriften for hvordan man gjør det er velkjent blant svindlere, og faktiskt ganske lett å få tak i på nett, så hvem som helst uten noe spesielt utstyr kan gjøre dette. Og då hvis vi ser på resten av denne svindelen som jeg har laget her, så har jeg plukket ut fra min offentlige venneliste en person og et profilbilde. Det gör at mailen, eller e-posten, blir veldig personlig, og den blir veldig troverdig, for dette er jo informasjon som jeg kjenner igen. Så jeg har også basert meg mye på nysgjerrighet med at det kommer en melding som gjør at man får lyst til se vad dette er. Og den enkleste måten å se hva det er, det er å trykke på denne knappen og komme til Facebook. Det som vil skje da, i denne svindelen er at når man trykker på knappen, så kommer man ikke til den offisielle Facebook-siden. Man kommer til en falsk side, altså en nettfiske-side eller en, en phishing-side. Og da er jo skaden skjedd, for når vi kommer dit, vil svært få opplaget at dette er en falsk side, og når ikke oppdager det, så vil de jo logge inn, eller gjøre et forsøk på å i hvert fall da, i denne boksen. Svindlerne stjerne brukerne han passer det, og du blir sendt videre til den ekte siden, og finner ikke igjen denne posten eller denne meldingen. Så dette er det som svindlerne bygger på for å in deg inn på sider. Og jeg lagde også et annet eksempel, som her kommer fra, fra en nettbank som da inneholder informasjon om at kontoen din har blitt hacket, og en link du ska trykke på for å gjøre noe, en handling. Og dette linken ser jo trygg ut, for denne inneholder jo dnb.no. Det er den offisielle adressen til DNB. Här er det veldig viktig å huske på at en link består alltid av to ting. Den består av den texten som står på linken, og den består av et eller annet sted eller en nettadresse du kommer til. Til dette tilfellet her så vil det stå dnb.no med det å kunne ren tekst i e-posten, men så vil du komme til svindlerens side som er en falsk innlogging til dnb når du trykker på linken. Så dette med nettfiske er særlig viktig å være klar over fordi at det er så fort gjort å bli lurt av en e-post som lurer oss in på en falsk side. Faktisk så enkelt å lage disse falske e-postene at jeg vil råde dere til å aldri noen gang følge linker i e-post. Hvis du får en e-post fra Facebook, da kan man gå til Facebook, så burde man finne igjen de samme informasjonene där. Får man en mail fra banken, så burde man gå til banken, og så burde man finne igjen det samme når man logger in i banken. For det er som sagt så lett å lage disse svindelmeilene. Ja Tom, da vi snakket om brukernavn og passord og nettfiske. Men jeg tänker at veldig mange lærere i Norge de bruker FEIDE til innlogging, och da er vi trygge, eller? Ja, jeg skulle ønske jeg kunne svart bare ja på det. FEIDE er jo et system som er laget for å minimere här med å gjenbruke av passord. Det er et system som gjør at man har en innloggingstjeneste med ett passord som funker til veldig mange forskjellige steder. Og teknisk sett så er feide veldig bra, altså det er svært litt antakelig sannsynlig at noen skal hacke systemet feide. Men så sånn overfor brukerne, og de feilene brukerne kan gjøre, så er ikke feide spesielt bra, det er faktisk en ganske dårlig idé. E hvis dere ser på denne feide-siden her, som jeg har lagt som ett eksempel. Dette er noe jeg selv har lagt og som ikke er koblet til feide i hele tatt, men likevel så ser det ut som en feide-innlogging. Och detta är problemet med Feide att när brukaren kommer över nya tjänster som, som ser ut som de har en feide så blir brukaren väldigt glad och tänker: "Yes, här slipper jag lägga en konto, här kan jag bara bruka min Feide-konto och logga in." Och det är också min som ska till för att se det ut som ett feide -inlogging. Det är bara en lille grafikken med Feide och att du kan välja institution och att du har en en box för passord och en box för brukernamn. Og kjempelett å lage en ny tjeneste, sånn som jeg har gjort her, latsen den feidegoblet, får brukeren til å logge med sitt feidebrukende passord, og det som er skummelt da, er at dette passordet funker ut til alle tjenester, absolutt alle tjenester, som brukeren har innenfor feidesystemet. Så det er jo feide faktisk mindre sikkert enn å ha unike passord til alle tjenester. Så man skal være ekstremt forsiktig når man logger inn på en feidetjeneste, og vite at denne tjenesten faktisk er koblet mot feidesystemet. Så hvis man finner en ny tjeneste man ikke har hørt om før, så før man gjør noe med den tjenesten, så bør man sjekke at dette faktisk har en feidekobling hvis, det viser, eller hvis den presenterer seg som å ha det. Og dette er også nettfiske, det at man forsøker å fiske ut brukernes passord, men da ikke ved å kopiere en side, men å kopiere en innlogging i en helt ny tjeneste. Samme er det mange som gjør med Facebook og Google og Twitter-kontoer. Det finns faktisk en del koblinger med Facebook og Google og Twitter der man kan bruke Facebook-kontoen sin, Google-kontoen sin og Twitter-kontoen sin som ID i nye tjenester. Men de vil jo aldrig logges sin i en boks for brukeren av passord på de nye sidene. Det vil jo være sånn at når man er innlogget i Facebook så fungerer disse sidene bare for å en tilatelse. Så vær veldig skeptisk hvis du skal oppgi brukeren av en til Facebook, Twitter, Google, eller for den saks skyld Feide, på sider som ikke har Facebook, Google, Twitter eller noe som har med uni gjøre som adresser. Det finnes også en del tjenester som presenterer et registreringsskjema, og det er jo ikke noe rart når man skal lage en ny konto men der de stjerler brukernavn og passordet under registrering. Og dette er også skummelt hvis man har bruker det samme passordet overalt. For da kan det være en ny tjeneste som er satt opp, eller en nyhetsbrev for den slags skyld, eller en konkurranse som har satt opp i håp om at brukerne skal skrive inn sitt vanlige passord når de lager en konto.